Καλώς ήρθες είμαι... <συμίλωση> ε, στην ε, Αθήνα, είσαι ε, ο πρώτος ε, ακτιβός κράτος που επισκέπτεται την ε, Ελλάδα ε, την ε, κορονοϊό ε, εποχή και προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι, να είναι άλλος παρά μόνο, παρά μόνο εσύ. Έχουμε να συζητήσουμε ε, πολλά κρίσιμα ζητήματα εν όψη και ε, του Συμβουλίου Κορυφής, που θα διεξαρθεί Στι Βρυξέλλες το Σαββατοκύριακο και το οποίο έχει μια ε, κρίσιμη ατζέντα ω προ το Ταμείο Ανάκαμψη, όπου προφανώ οι απόψει μα είναι απολύτω ευθυγραμμισμένε. Αλλά προφανώ έχουμε να συζητήσουμε για πολλά ε, ω προς το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, την ε, ενδεινόμενη τουρκική πραγματικότητα, ε, το πώ θα συντονίσουμε όπω πάντα τι δράσει μα και τι ενέργειέ μα σε αυτό το δύσκολο κλίμα, το οποίο επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την προκλητική απόφαση της Τουρκίας, να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί. Οπότε, έχουμε μια πλούσια ατζέντα μπροστά μας και υποδέχομαι για ακόμα μια φορά εδώ το Μέγαρο Μαξίμου, με όλα τα εστίματα αγάπης και συνεργασίας, διερμηνεύοντας, πιστεύω, όλα τα αισθήματα του ελληνικού λαού απέναντι Αυτό Ευχαριστώ, Κυριάκο. Είναι πραγματικά και εμένα ξεχωριστή χαρά, γιατί είναι η πρώτη, εκτός Κύπρου, επίσκεψη. Και γίνεται, όπως εθιμοτυπικά, να ελαμβανε χώρα εκλογή, ναι. με πρώτη επίσκεψη πάντοτε στην Αθήνα. Όμως, οι συνθήκες, που υπαγορεύουν την εδώ παρουσία μου, όπω πολύ ο επισημάνει, είναι ο καλύτερος συντονισμό και η άριστη, η ακόμα πιο άριστη, α, θες, συνεργασία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Συρία, η Λιβύη, μια σειρά χωρών από προκλητικέ ενέργειε που καταγράφονται από πλευράς Τουρκία, με το πιο πρόσφατο τη μετατροπή ενός παγκόσμιου πολιτιστικού πληροδοτήματος, μια κληρομμίας παγκόσμιου πολιτισμού, σε τέμενος. Είναι μια πρόκληση που πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει και την ανάλογη αντίδραση από πλευράς της παγκόσμιας κοινότητας. Όμως αυτό που α, χαίρομαι είναι για την άριστη μεταξύ μας συνεργασία, την συντονισμό που πάντοτε υπάρχει πριν από κάποιες κρίσιμε ώρες, ενώ ιδιαίτερα και του Ευρωπαϊκού συμβουλίου. Και θέλω να πιστεύω ότι θα επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά. Και αυτό που για μένα είναι το καλύτερο δυνατό, είναι η επικράτηση της ειρήνης, της σταθερότητας, και της καλής γειτονία. Αυτό που πάντοτε τότε σαν κράτη, σαν Ευρώπη, σαν πυλώνε σταθερότητα στην περιοχή. Χαίρομαι και πάλι, Κυριάκομο, που είμαστε μαζί για να συζητήσουμε τα κρίσιμα θέματα που έχω προαναφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.